Kwa jina naitwa Happiness Deusi. Kwa upande wa waja kemiko, mimi ni muuzaji wa chemical. Tunauza chemical mbalimbali, kuna kemiko za Australini na kemiko za Migodini. Lakini kwa upande wa hapa Geita kwa asilimia kubwa ninahusika na kuuza kemiko za Migodini. Tukiangalia upande wangu wa kulia kuna baadhi ya ndogo ndogondogo ambazo zinatumika kwa upande wa migodini. Kwa mfano, tukianza na hii inaitwa zinci aina ya Thomas beaker. Hii ni moja ya reagent ambayo inatumika migodini. Tuna buffer solution pia inatumika migodini. Kwa kuvitaja ni vitu vingi, vingi sana itatuchukua muda, lakini mkiangalia tu kama vilivyokaa hapa huku tuna sodium thiosulfate hapa tuna potassium ferrosanide hapa tuna potassium pamanganet hizo zote ni baadhi ya ndogo, ndogo zinazotumika migodini pamoja na hayo tuna safety safety kwa ajili ya watu yaani kwa ajili ya watu wa ukiwa migodini kuna safety ambazo zinahitajika kutumika mfano kuna helmet kama hii niliyovaa kuna gloves kama hizi nyepesi. Kuna gloves ngumu ambazo ni zile pale nyekundu. Vile vile tuna ma overcoat kama hii niliovaa. Kuna ma -overhaul. Kuna safety ambazo ni viatu vigumu kwa ajili ya chemical. Kuna gambut na vitu mbalimbali ambavyo vinahusika katika usalama. Vile vile tuna chemical Zipo kemiko ambazo ni kubwa kubwa. Upande wa huku tuna nilkant lime. Wengine wanapenda kuita chokaa. Lakini ni kemiko pia inatumika kwenye mambo ya migodi. Upande wa hii ya ndani, hii ndio chemical ambayo inaitwa sodium cyanide. Sodium cyanide ni cyanide ambayo ni kemiko inayotumika pia kwa ajili ya mambo ya kuchakata dhahabu. Upande huu ni upande wa asidi. Hizi zote ni asidi. Lakini tu kwa majina upande huu ni peroxide hydrogen peroxide. Ni asidi pia inatumika kwenye mambo ya kuchakata dhahabu. Hii inaitwa hydrochloric acid. inayofuata inaitwa nitric acid upande wangu wa kushoto ni sulfuric acid. Hizi zote ni asidi zinazotumika kwenye mambo ya dhaabu. Tukianza na hapa. Hii ni bati inaitwa Ready, rangi ya Tiryred lakini ni mabati ya waja. Mabati ya waja ni mabati yenye ubora. Pia hii ni tile Ready. Hii bati nafuata dark green, ni kijani. Bati ya kijani. Kuna bati ya brick ready. Ni, ni ugolo. au tuseme ni chocolate. Rangi ya chocolate. Hii ni IT5. IT5 kwa maana ya kwamba iko na migongo mitano. Yes. Halafu hii ni korogated ni migongo ya kawaida lakini ni ya rangi. Hii pia ni korogated lakini ni chocolate. Hii ni dark green, ni kijani yenye migongo midogo ya kawaida. Um, kuna hii pia ni migongo ya kawaida lakini ni nyeupe. Hii ni geji 30 hii ni geji 28 lakini yote ni bati ya kawaida kuna aina hii migongo hii inaitwa ni migongo ya vigai au versatile lakini rangi ni nyekundu carrot kama carrot tile red afu pia kwa ajili ya kuezekea kama unavyoona hii ni kofia rangi ya chocolate gray kwa mbaye hatopenda kukunja mwenyewe tumesha kunja tayari kwa hiyo kazi yake ni kuwezeka na kuweka kofia pia kuna aina nyingine tofauti ni IT4 ni container ya migongo minne lakini ni nyeupe ambayo haina rangi hii ni geji 30 Penda kuwakaribisha wateja wote walioko Geita na walioko nje ya Geita. Wateja kwa ujumla Tanzania nzima tunawakaribisha katika godown yetu Geita. Karibie kuja kucheki na kununua, kuona na kujifunza pia. Karibie katika mambo ya migodi wale watu wa migodini na watu wa mabati. Bidhaa zetu ni nzuri na ni bora zina ubora wa kutosha na hilo tunalithibitisha hapa. Karibuni sana. Karibuni kwa ajili ya kujifunza, karibuni kwa ajili ya kununua, karibuni pia kwa ajili ya jambo lolote ambalo unahisi kwamba umepungukiwa mabati, umepungukiwa mambo ya kemiko kwa habari ya hostali, umepungukiwa kemiko kwa habari ya migodini waja. Kemiko waja general itawahudumia. Kuna waja mabati, kuna waja kemiko. Kuna waja hostel, tuna waja shule, kila kitu kinapatikana waja. Kwa hiyo karibuni sana uwaja, na mjisikie mko nyumbani.